عالكاميرا الزينه على الزينه صور وقتني عالكاميرا الكاميرا الزينه شوفنا تصويرك شوفنا تصويرك مجموعة ربع عالكاميرا الزينة، ويمي بنت جميلي التصويرك تخليه، تخلي بنت التصويرك تخليه، وعالكاميرا وعال الزينة، عالكاميرا الزينة، صور وقتني عالكاميرا الزينة، لقطاته غريبة يظل صافن على التصوير اللي يشوفه، لقطاته غريبة وعيدنا معروفه، يظل صافن على التصوير اللي يشوفه، على الاجدين نسولف زومك لقناص، على زومك واللي يشوف شغلك ما حد يعوفه متميزين اسمنا وين اسم معروف من ثامر يقرب لي الهدف الزوم متميزين اسمنا وين اسم معروف من ثامر يقرب لي الهدف الزوم من نظره عيونك من نظره عيونك توصل فكرتك من نظره عيونك ما حد حضراتك يحط راسه حل التصوير كليش يصور يمك يطيش عالكاميرا الزينه